Відчуваєш себе крутим керівником та шариш, як підняти успіх компанії до небес? Тоді можеш стати продакт-менеджером. Для цього потрібно знання ринку, як своїх п'ять пальців, круті маркетинг-скіли, методики розробки айсі-продуктів і технічні знання, метрики і аналітика, щоб підкорити кожного користувача, продажі та технічна підтримка клієнтів, бізнес-планування і фінансова грамотність, управління командою і комунікації, знання англійської – до речі, продакт менеджмент може стати хорошою відправною точкою в ІТ, а там ти бідним не будеш. Ремоут імплейз вже очікують твоє резюме.